عند دخول السيدة جيدة الى قصر يجيني. فأخذ يجيني يتساءل: انت ذكى الوقت. ما انت ذكى. فعجابته طالتك. اختر خلى هكتن رجز بالجليس. اختر خلى ربهك تنسح الفارق. اختر من اخاك اتقسم القارحة. كانت تمشي مبقاضيه ابو تراي تمشي و تعتار اطراريه خلاك اني كل من شربه الماي قالها وجع المثل شلان يا مع الهاي لاتنين على الرأس ما راح هذا وليد في الى شاعر وجعها ناصرية الحب والجمال الشاعر محمود عبد الصلوات وحيوه بالصلاة على محمد وآله محمد <اللهة> الله أه، الله الله الله اااا ختمه الْسَّلامُ الراس وامشي على الجمر لو الى المدينة وهي ترول الى يكون هناك بعد مقتل الامام يكون هناك الامام الحسين ان يكون هناك يوم اول مرة شوف حسين موش حسين. اول مرة شوف حسين موش حسين. مرت من كسر ما يكون يوم يما عرفنا بلا حجم قال اخوته الموت رجع ما بينسال الطيح الخيله رجعوا عيونه ما بيهن كبر ينشاف عندنك مختنق وبصدره ضيله ولو مشى بحيله اجل من رجع ما بحيله مشى بحيله اجل من يما اول مره اشوف وحزين جنه هلال اول مره اشوف وحزين جنه هلال محن الظهر صار الضيع تجتينه وكل هالمرة اللي على حزين بس ما طاح ما طاح والمره تعزل نديم الضيق عظيمه <تجين> تكبديمه وما ضلت سوار الدرب بالميدان انكسار جيشهم واعلن وتقسيمة تقسيمه او بالحرب كل شباط او بركات من يذبح يديمه او ماكثروا اللي مركضهم ويا الخيل ورجيف قلوبهم يا صهب تقييمه او يحزين انت صاحب حد ولا يا حسين أنت صاحب حق تحت بس ما تحت للقاع البق براس الرمح مرفوع ما تمك يا حسين أنت صاحب حق تحت بس ما تحت للقاع البق براس الرمح مرفوع ما تمك كريم ومن طهر انك بدونه عشان علي مذنب والله يحصي للرمح من شالك معزب، يحسي للرمح من شالك معزب ومن الحسين إلى أنصار الحسين من أرض قف في بمادة وسيوف شرا حول القيام دارة ما هاب حربا وسيوفهم سندا لهم من بين آلاف الجيوش محاصرة الحسين فوق الدنيا التي فيها من باع وفيها من شرى تركوا الديار ومالهم وذنينهم تركوا الديار ومالهم وبنينهم وسيوفهم في الحرب اليهم راجى يقولون لحسين حسين طاع عمرك زلم كلهم غضب مولاي كثير طاع عمرك زلم كلهم غضب وياك من تعلن حرف نعلن حرف ومن خزر تيبين الزلمه الشداع ومن رقبته تيبين الزلمه الصعب مولاي مول مولاي ظهرك مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي قبلك نهد ونطير بالرقب انصارك الماضي هويل تقول وعلى الموت يكوس ما صح لوحد وحيل مبخوت الفزع والرب تشيل طين حر الحرق اخذ نفس الدرب واحنا صح سبعين بس نعزلوك وما تخوفنا الشوارد والرقد واحنا صح سبعين واحنا صح سبعين بس نعزلوك وما تصوبنا الشوارب والردد المنكر عقاله توصف مستحيل المان يطيح عقاله توصف مستحيل المنطق براسه ينطق بالركب وهي فزعه تبين الزلمه في نبوه اللي الشريك حسين العرب شيخنا وهم شيخ بشيخ أو وعشت واجب عشقك ومو مستحيل. هو حيل هو عشق واجب هدك ومو مستحب واحنا من نظره خلقنا مسوديين وماني بس بهدك وش بسات الدهب